من قريت اخر رسالة يام ورد شفته ذبل بيها خل نترك عشقنا وما كمل عوف الامل من قريت اخر رسالة يام ورد شفته ذبل بيها خل نترك عشقنا وما كمل عوف الامل وبيها مكتوب اني احبه وضده مكتوب الاهل ضد مكتوب الاهل ودورت بلكت اشوفج بلكة اشوفك بالرساله شقد ادور ودرا ما تسمح ظروفك الله ودورت بلكة تشوفك، بلكة اشوفك بلكه اشوفك بالرساله شقد ادور ودرا ما تسمح ظروفك وشفت كاتب لك اريد وقبل لا اكمل أريدك قلت لازم هسه اعوفك وهسه لازم نفترق قلت لك انا النار بيا وقلت له بيدي احترك قلت لج النار بيا وقلت لو أحترق النخلة يزرعها اللي يحبها وغيره ياكل بالعتق. <تلت> قلت لج أنا النار بيا وقلت لو احترق النخلة النخلة يزرعها اللي يحبها وغيره ياكل بالعذق وأنا مكسورة جناح <تصفيق> قلت لج <تحبين> غيره وقلت بس يمك ارتاح زين ولج كاتب لو بعدتي لو بعدتي <تصفيق> كاتبة بقبره استراحة وقلت لج اسم الله اسم الله عليك. اسم الله عليك قلت نومني على ايدك قلت لك حلا سلام عليك.